Benvinguts al tutorial de com instal·lar un servidor FTP a Ubuntu. El primer que haurem de fer és canviar el mode superusuari utilitzant la comanda suosu. Després haurem d'instal·lar el servei utilitzant apt-instal psftpd. Com instal·lat, evitarem el fitxer bsftpd.conf del directory etc. En aquest cas, utilitzarem la comanda nano, però també podríem utilitzar el GEDIT. Aquí haurem de descomentar les línies localenable i rightenable. Això permetrà que els usuaris locals accedeixin al servidor. Aquestes opcions només són vàlides per als usuaris locals, ja que els usuaris anònims no ho tenen permès. Si editem i descomentem la línia ftpd barra podem canviar el missatge de benvingut al servidor. Aquest pas no és necessari però ens permetrà personalitzar el servidor. Aquest missatge serà visible per als usuaris que accedeixin al servidor mitjançant un terminal. Ara haurem de crear almenys un usuari amb el que puguem accedir al servidor. La comanda serà usada en minxd seguida de la ruta de la carpeta personal de l'usuari i després l'usuari. Després necessitarem afegir una clau d'accés a l'usuari que hem creat ja que els usuaris sense clau d'accés no podran accedir al servidor. Ara ens desplaçarem al directory home per crear l'arbre de carpetes que hem introduït abans. Un cop creats haurem de definir el propietari de la carpeta o qual el propi usuari i això farà que sigui la seva carpeta personal. Com ho farem utilitzant la comanda cacom-r, seguida del nom de l'usuaris, dos punts, el nom del grup que és ell mateix, en aquest cas, i el nom de la carpeta. Comprovarem amb la comanda ios r que el propietari de la carpeta és l'usuari correcte. Finalment haurem de reiniciar el servidor utilitzant la comanda service-bsftp-d-restart. Ara comprovarem el funcionament del servidor utilitzant el client FileFilla. Aquí ja l'hem descarregat, però podeu descarregar el fitxer des de l'enllaç, que hi ha a la descripció. La instal·lació és molt senzilla i no cal realitzar cap canvi significatiu. Un cop instal·lat, Executem el programa i introduïm la direcció del servidor, el nom de l'usuari i la clau d'accés. En primer lloc utilitzarem l'usuari anònim, el qual no té cap clau d'accés. A l'esquerra veurem on estem situats a la màquina local, és a el client, i a la dreta veurem doncs, la carpeta del servidor, la carpeta pròpia de l'usuari i el contingut d'aquest. Encara que no veiem cap fitxer a la carpeta de l'usuari anònim, Eh, sí que podem confirmar que estem situats en aquesta carpeta perquè veiem que ens apareix l'estat de directori directorialistado correctament. Però com a usuari anònim no podem ni pujar fitxers ni ni crear fitxes. L'únic que podem fer és descarregar els fitxers que llegin a la carpeta personal. Ara ens desconnectem del servidor i netegem el registre per tornar a començar accedint com a l'usuari que hem creat. Aquesta vegada veurem l'estructura de fitxers que hem creat abans i amb un fitxer que he creat jo mateix. Si arrosseguem el fitxer cap a l'esquerra, l'estarem descarregant a la màquina client. Podem crear directoris des de FeuCilla, però el que farem serà crear un fitxer audio descriptori per després posar lo al servidor. També el que podríem fer seria crear directoris directament a la carpeta del servidor.